«Ми вже більше ніж 30 днів працюємо на 2 14. Потоки поранених у нас бувають від 50, максимально було за один день більше ніж 60 поранених по один день. Тому ця підтримка, надзвичайно важлива». Ми працюємо з активною з контакт, зі свіжою бойовою патологією, тому ми проводимо оперативні втручання, стабілізуємо пацієнтів і максимально їх розкидуємо по цивільному сектору. Іде евакуація по напрямкам кісті, глаза – це в один центр, ми відправляємо, трикоабдомінальне поранення – це інша цивільна територія, поранення голови – це третя територія, ампутанти – це четверта. Тобто стабілізація, оперативне втручання і максимальне розосередження пацієнтів, тому що ми є потенційною цілю – скандок Побачили, що пішла розвідка ми, почали відстрілюватись, бачу, що дітей Думаю, й подивлюся, бо так ми були за плитими. Дивлюся, приїхала одна маталига надписом В. Приїхала в другу сторону, думаю, пам'ята, то може розвідка. Ну і далі почали бій. Тут я дивлюся, щось горить спереді, можливо, ми щось їй підбили. І тут заїжджає бродотехніка. І тут в нас почали крішити, там і був танчий, і був, ще був один б'єць, по братим. І я відстрілювався з Агеса. А потім прилетіло. Крайніше вони побачили, що я стріляю. Один був перельот Ні. я так Добре, що дерев було велике таке. Я бачив їхні позиції, бачив свідки ворог. «Веде бій, звідки стріляє, я туди накидав вагу, накинув, сховав за дерево, присів, все добре, потім ще раз і мені прильот і все, от таке виходило, ну, спасло що, спасло казку, що і зразу ми там в такому приміщенні були, що нас спасло, що гражданський нам дав, сусід так радим, жив, дав нам. Машину, і то ми доїхали до слідуючого. Я не буду казати, куди що. У нас бійці інш підрозділу на і завезли сюди в госпіталь. І тут нам дали першу допомогу і прооперували. Тут та вирвана, така вирвана там, препарат спеціальний. Тут опалець перебитий, так от затував. І тут осколки. То коли мене ходять, як коло малої дитини, розумієте, що тут. Ну, я не можу сам собі ще надати такий. ніби мужик якось не достигну, але що зробиш, як таке є. Це тимчасово. Це все буде добре. Загоїться радість, далі строїти все. І будемо гнати до Москви. Це, по суті, аспіратор, mm -hmm. є там активна пропавка, тут ми робимо безпосередньо на раму. Це все стан так ізолюємо, і воно так, активно стремлюється. Вийшло так, що опорник залишився за нами вже на три кілометри. На четвертий день, день почалася атака по всьому фронту, з, прав, з лівого по праве, І Ми якось прогавили БТР і зав'язався бій. Всі, хто був з, з, з, зі мною, дістали поранені. Один тільки сержант залишився цілий витягнув мене. Два відійшли просто своїм ходом на середню позицію. Потім приїхали наші танкісти, ну, розбили ВТР. До цього що було? До цього покривали фосфором ночні атаки, всі верхні позиції були покриті фосфором. Всі поля горіли. До цього були касетні бомби, Новопавлівка. Це можете собі уявляти. 300 метрів, це все накривається просто такими шариками. Нічого живого не залишається. Хто сховався десь в жлізі або в бетонуваному будинку, то може ще. Це було за Новопавлінкою. Три дні оперували, витягували жлізу, це все. це все ще треба все зашивати. Є прямі попадання, є осколково, вирвані, як так. Це пряме попадання. Mm -hmm. А все інше, це, це тут попадання теж було вирвано, а все інше осколки. Mm -hmm. Руки – це я тримав каску. Тому що в мене було за що, кожен раз я просто її тримав. заборону росіняни випростовують, у збором розмірюватися у вас. касетні бомби». Касей. «Військова медицина з Запоріжжя, ми нікуди не підемо, ми тут до перемоги, тому кожен захисник повинен розуміти, що всі будуть врятовані. У нас за цей час, щоб ви розуміли, ми прийняли вже більше ніж 600 поранених, саме цей госпіталь госпіталі Загинули. у нас тільки один, одна людина – це з МЧС. Це от коли от крайній обстріл був, це один учасник у нас загинув. А так, в принципі, ми врятували всі життя.